بلاد المسلمين اللهم التفق بإخواننا في تركيا وسوريا اللهم التفق بإخواننا في تركيا وسوريا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اللهم اجبر مصابهم اللهم احفظهم وعافهم واعف عنهم يا كريم اللهم احرسنا وإياهم بعينك التي لا تنام واكمفنا بكنفك الذي لا يرى. واحفظنا بعزك الذي لا يضام يا ذا الجلال والإكرام